שפסתם פעם חיתוך של פונקציות, גבול של סדרה, נגזרת, משוואת ישר משיק או נורמל, אינטגרל, אינטגרל מסוים, אינטגרל לא אמיתי, טור טיילור, שערית של פונקציה בנקודה, פיתרון משוואה דיפרנציאלית, הבנתם את הקטע, נכון? אז כן, גוגל יכולה לעזור עם הפנייה לאתרים כמו Math Exchange וQuora, וויקיפדיה יכולה לעזור הסברים, אבל המקום לקבל בות תשובות לשאלות שלכם בכל מה שקשור למתמטיקה ומדעים מדויקים בכלל, זה אתר wolframalpha.com. לגמרי האתר המתמטי שאני משתמש בו הכי הרבה. אני אפילו רשום אליו בתשלום, אז אני יכול לראות בנוסף גם דרך פתרון מלאה לכל מיני תרגילים, אבל אני לא ממליץ לכל אחד לשלם על האתר הזה. האלטרנטיבה החינמית והפחות חזקה כמובן, היא האתר Symbol Lab. זה אתר חינמי שנותן דרך פתרון מלאה עם גם בעברית. הוא מסוגל להתמודד עם שאלות במגוון שנוסעים, אבל לא כל שאלה הוא מצליח לפתור. במקום השני של אתרים שאני משתמש בהם הרבה נמצא מחשבון גרפי המוכר ביותר דסמוס. מאוד נוח לעבודה, ציור פונקציות, הצגה של נתונים בצורה סטטיסטית, כלל חישוב רגרסיות שונות, התפלגויות של הסתבות וסטטיסטיקה. המחשב של נוסים מתמטיים כמו אינטגרל מסוים, טור טיילור, טור פורייה ועוד ועוד. אפשר להרשם לאתר ולשמור פרויקטים שניתנחה לקח לשתף כקישורים, ואפשר גם לשמור יצירות של אחרים היכן. ככה יצרתי רשימה ארוכה של דוגמאות ששמרתי לעצמי כדי להמחיש את הנחומר שאני מלמד. לדסמוס יש אפשרות של ציור בתלת ממד, אבל היא לא הייתה נוחה. אז לפעולות של פונקציות עם שני משתנים, אני משתמש במחשבון הגרפי של גאוגברה. לשני האתרים האלה, דסמוס וגאוגברה, יש אפשרויות בנייה של פעילויות, מטלות והמחשות, כמו שהראיתי בשיר הזה, קישור בתגובות. אני התרשמתי שלאתר גאוגברה יש רשימה גדולה יותר של פעילויות להציע. Хוסם מה Atari אני אדרים عليه. בداخل האורות שלי, תוחלו למסור רישימות אורות YouTube, כי אני ממליץ להכיר. וكمובן, אני שדמתי מזמנים להציץ ולירוט. אם ייצא לי קבאר להלות תוחן, שיאוכל להאזור לכם במה שאתם יתסכימו. קדאי לחפש ברישימות הפליי listsים שיחנתי. אני מamas מקווה שты שתשמשו ב Atari האלה, כי ים יאכלו להאזור לכם מamas. בפעם הבאה. ביי.